Yeah, dude. Sounds a shocker the market. أخبر، ماركت آخر، ذكرنا من الذي نشطونه؟ أنت، لا القصص المصورة اللي ييجي على نفس ولكن هذا يعني الناس دائما اللغة العربية تعرف المسار المستوى التراص عاونك الشعبية ديال المواسع العربية في إيه في تراجع I <laughs> don't